Tom, du er jo ekspert i forhold til datasikkerhet. Har du ett godt råd til oss på hvordan få til datasikkerhet på en god måte? Eh, da må jeg svare nei. Nei, nei. <laughs> det har jeg ikke. <laughs> eh, det finnes dessverre ikke ett godt råd som man kan gi som gjør at man er sikker. Eh, det finns faktisk ikke mange gode råd man kan gi for å være sikker, eller, men jeg skal prøve å gi ti råd, tenkte jeg, på hvordan man kan bli vesentlig sikrere. Okej, okay, då kör vi topp 10, Toms topp 10 på datasäkerhet. Det ska vi göra. Eh, några av disse rådna kan virke ganske vage. Eh, jeg skulle önska att det kunde ge ett helt bestämt råd att klick där så sker dette. Men disse rådna, visst man tänker över det, vill göra att man blir väsentligt säkrare og undgår de vanligste på helnen. oss starte. Först tänker jag och si, inte stol på kände. Og dette rådet har mange sider i sig. Men for det første, hvis vi får e-post, får tekstmeldinger, eller får annen kommunikation genom for eksempel sosiale medier fra noen vi kjenner, så kan vi ikke umiddelbart stole på at det er den personen som har sendt det. Hvis noe viser seg å være rart, ikke stemmer, vi kan ikke stole på. Vi må sjekke. På den andre siden av dette her må vi også tenke på, hvis det faktisk er en person vi kommuniserer med som vi kjenner, hvordan vet vi at de har samme forhold til datasikkerhet og personverden som det vi selv har? Det kan vi ikke vite. Råd nummer 9. Tänk alltid etter, hvem er det som står bak truslene mot meg, og hva er det de egentlig vil? Det er ikke sikkert at det nødvendigvis er disse typiske russiske hackerne som vi alle forbinder med, med datasikkerhet, som er de som er vår største trussel. Kanskje det er elever på skolen der man har lærer, Kanske det er familie eller venner, vi kan kalle de uvenner, som faktisk ønsker å oss. Kanske det er noen andre vi kjenner som ønsker å vite noe mer om oss, eller ønsker å gjøre noe, det for dem virker som artige spøker, men som for oss er ganske kritisk. Og det er veldig viktig å fokus på at datasikkerhet gjelder mange forskjellige grupper og mange forskjellige mål, ikke bare de tradisjonelle som blir fremstilt i mediene. Og de tiltakene vi gjør må være forskjellige ettersom hvem som står bak. Råd nummer åtte vil være å aldri noen gang stole fullt og helt på teknologien. Og det sier en nørd som mig. jeg som er med på å lage disse teknologiene, men man vet hvor fort det er at noe av det går galt, at de ikke klarer å holde det de lover med med hvor sikkert noe er, hvor privat noe er. Og hvis, de gå, hvis det går noe galt med tjenestene, data kommer på avveie, så er det vi som bruker det som blir offer for det. Og derfor må vi aldrig produsere eller oppbevare i tjenester data som er superkritisk om å komme på avveie. Og da kommer råd nummer 7. Aldri noen gang tro at det er veldig lett å avsløre svindler. Det inntrykket kan man veldig ofte få, for når man titter i sin søppel-epost, så tenker man at det å arve penger fra en onkel i Amerika, eller at vi har vunnet en miljon kroner et lotteri vi har vært med på, det er veldig opplagt svindler. Alle de tingene mediene skriver om er opplagt svindler. Men faktiskt det finns så mange svindler der ute, og så mange problemer og farer, som er extremt vanskelig å oppdage. Og det er de som er den største trusselen mot oss. Ikke de tingene vi ler av, og som vi syns var lett. Og husk også på det vi nevnte innledningsvis, om at psykologien, i de tilfellene vi sitter og får disse svindlene, spiller mye in. Råd nummer 6. inse at du er ett mål for dette her. Alt mange tenker at hvorfor skulle noen være interessert i meg? Hvorfor skulle noen angripe meg? Og det kan jo være da personer som faktisk har deg som et mål de ønsker å vite noe om akkurat deg. Ellers så er det det at de som sender ut massive, store bølger med svindler, de er jo ikke interessert i hvem de når. Så lenge de har tilgang til en eller kontaktinformasjon på deg, e-post, mobilnummer, så er du et like godt mål som alle andre. Råd 5 er et litt utslitt uttrykk med at det ikke finnes noen gratis lunsj. Dette betyr at det er aldri noen ting som er så godt som det virker som. Hvis dere for eksempel får en e-post om at du har en premie, en konkurranse du ikke har med på, hva skulle foranledningen for dette være? At det sitter noen på en stor elektronikkbedrift og tenker hvordan i all verden skal kvitt alle de TV'ene vi har? Vi har så mange TV'er her som vi må bli kvitt, vi bare sender ut disse til, tilfeldige personer vi har e-postadressen til. Hvis det hadde vært tilfelle, du hadde blitt kjempeglad, kanskje du handler alt du, du kommer til å handle noen gang i denne butikken, og likevel tjener du ikke inn verdien av den premien. Så for at man skal ha en konkurranse for eksempel, så må det være så mye PR rundt den konkurransen at de tjener inn igjen det premien koster. Og det må man tenke på, at alltid hvis man får et tilbud om noen ting, hva sitter de som har sendt tilbudet igjen med? Og hvis man ikke klarer å rettferdiggjøre at de skulle sende ut dette her, så er det svært sjelden fordi det er snille og ønsker deg alt godt. Det er fordi at det er en svindel. Råd nummer fire. Forsøk å unngå å bli et mål for svindler. Jeg sa i sted at dette her er jo alltid sånn at du er et mål, du kan være et mål, men du kan gjøre en del for å unngå det. Og det viktigste er prøv å unngå at svindleren får tak i kontakt med informasjonen din. Og det kan man lett gjøre for å unngå å være med i konkurranser, nyhetsbrev og prøve å synliggjøre informasjonen flest mulig steder. Det å kunne vinne i en konkurranse, sannsynlig for det er ganske liten, og man da villig til å ta risikoen ved å en masse personlig informasjon, mot at konkurransen kanskje er en svindel, eller at information blir lekka ut. Det er jo på akka samme måte som det er med telefonstelleret, at når du først får tak i nummeret ditt, så er det et mål. Og hvis man prøver å unngå å dele nummeret med så veldig mange, så er det mindre sannsynlighet å bli et mål for dette. Råd nummer 3: Ta alltid og gjør Google-søk hvis du Får en e-post, eller kommer inn på en nettside, eller får en beskjed om at noe er galt, eller at du har vunnet noen ting, eller at det er en eller annen premie du skal få, prøv å gjøre google -søk. Ta litt av teksten, klipp den ut, lim den inn i Google, og se om du får noen treff. De fleste svindler er allerede beskrevet av andre, og hvis du får treff i Google, så vil du jo stå der at dette er en svindel, eller sannsynligvis en svindel. Hvis det ikke er noe som er spesiallagt bare for dig, så vil jo du jo kunne avsløre veldig vi ved på av enkle Google-søk. Ta litt tid, men allikevel, det er så nyttig i forhold til å ikke bli lurt. Råd 2. Inse at svindlerne spiller på psykologi. Det er så viktig poeng å forstå at vi blir så lett lurt når svindlerne benytter disse triggerne, og det er så fort gjort å sitte og tenke at jeg kommer aldri til bli lurt når man leser om saker, hører om ting, ser svindler i media. Men akkurat der og da når man sitter, så er det sånn at man fort blir lurt. Man bør faktiskt snu det rundt og tenke at hver gang jeg blir redd, føler tidspress, eller blir veldig nysgjerrig på någonting, så bør vi få grunnholdning av at dette er svindler. For det er det svindlerne spiller så mye på. Råd 1. Altid hvis du får någonting. Les, vent litt randet, tenk deg nøye om, vent litt randet, og så klikker du på det. Hadde alle fulgt dette rådet ville man ha hatt så mye færre personer som gikk på svindler. Fordi de fleste de oppdager jo i ettertid at det gått på en svindel at det var dumt å gjøre noen ting. Men hade de da bare brukt litt lengre tid før de klikker, så hadde de jo klart å oppdage det før skaden har skjedd. Og det er ingenting noen gang som haster så mye at vi må klikke med en gang. Er det et stort problem som har skjedd, for eksempel penger har blitt borte i nettbanken, du vil aldri få en e-post om det. Da vil du bli dringt i så fall av banken. Är det så sånn at du har någonting men du må hente premien inn i en par minutter, veldig lite sannsynlig at en konkurranse er bygd opp på den måten. Så aldrig noen gang gjør forhastede ting. Hver gang du føler lite av noe spiller på psykologi, og blir stresset og får lyst til å gjøre fort, legg det bort og tenk over det. Og da unngår man så mye. Og som et lite bonusråd vil jag også si, Prøv å lære dere litt mer om datasikkerhet. Bare den lille internen vi har vært igjennom nå, gjør at man klarer å så mange flere svindler. Og det å vite hvilke metode svindlerne kan bruke, gjør at det er så mye lettere å avsløre. Vet man at det går å sende falsk e-post fra falske avsender, jo da klarer man å avsløre disse tingene. Hvis man ikke vet det, så tar man det helt for gitt av den avsenderen, er den den sier å være? Takk for disse gode rådene, Tom, i forhold til datasikkerhet. Tusen takk. Vær Tom har skrevet et bok eh, som heter eh, Datasikkerhet. Ikke bli svindlernes neste offer. Og hvis du vil lese mer om datasikkerhet, så anbefaler vi denne boka på den varmeste. Du kan også gå inn på en som er datasikkerhetsboka.no og få mer informasjon om den. Takk for oss.